Hyvää iltapäivää. Olen Jarmo Eskelinen, forum Helsingin toimitusjohtaja ja toimin tämän tilaisuuden seremoniamestarina. Eli olemme kokoontuneet tänne tutustumaan metropoli- ja pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteiseen tiedonjapa-alustaan sen eli niin Helsingin on InfoShare käynnistyy. käynnistyy tänään. Kysymys on siis avoimen tiedon palvelusta, joka lupaa meille, uusia palveluinnovaatioita, parempaa tuottavuutta, läpinäkyvyyttä hallintoon ja erityisesti yhteistyötä toimijoiden kesken, josta tämä itse hanke on jo konkreettinen esimerkki. Noin tunnin tilaisuus. Ohjelma on teille jaettu, että tässä läpikäymään. Tarkoitus on lyhyesti kertoa, mistä on kysymys, kuinka palvelu toimii ja erityisesti näyttää, kuinka se toimii. Ja keskustella teidän kanssa, kuulla teiltä kysymyksiä, kommentteja siihen, että kuinka, mitä te odotatte täältä palvelut tämä on lanseeraustilaisuus ja verkkopalvelun luonteen mukaisesti tästä se alkaa, ei suikaan päädy. Ja ensimmäiseksi kutsun paikalle kaupunginjohtaja Jussi Fajusen kertomaan, että mistä tässä oikein on kysymys. Arvoisat Arvoisa julkistustapahtumien osanottajat, minulla on suuri ilo ja kunnia meidän tietenkin kaupungin talolla toimivien puolesta, mutta ennen kaikkea meidän kumppaneiden puolesta. Toivottavasti teet kaikki tervetulleeksi tähän julkistamistilaisuuteen. Helsinki Region InfoCell, en tiedä kuka on keksinyt nimen, mutta komealta se kals kalskahtaa. Kun olemme olleet alkuvaiheesta lähtien mukana, mukana hankkeessa, niin Tietenkin moneen kertaan pitänyt miettiä myös, että mitä se oikeasti tarkoittaa. Ja mä olen itselleni yrittänyt sellaista ajatusmallia miettiä, että, että mikä tämä, tämä InfoShare on. Niin, eli jotakuukin näin, että, että kun entinen maailma on ollut sellaista, että tieto on ollut valtaa ja sen kautta tiedon panttaaminen on ollut vallan lähde. Ja siitä suoraan johdanainen se, että kun tieto, se kenellä tietoa on, se tiedon kätkiköön, joka siis tarkoittaa, että tiedon suhteen keskeistä on, siis vanhassa maailmassa on, on, on en, en, en, ensisijainen on salaaminen ja pois on, on avoimuus, niin Helsinki Region Infoseon on täysin päinvastainen lähtökohta, eli tavallaan niin käännetään toisinpäin, Eli se, että lähdetäänkin siitä, että tiedon pitää olla avointa, maksutonta ja käyttäjälähtöistä. En ole mikään tietotekniikan tai uuden maailman asiantuntija, mutta jollain tavalla ymmärrän sitä, että meillä vaan maailma on nyt muuttunut sillä tavalla, että se ei enää ole hierarkistinen järjestelmien maailma, vaan nyt. Kuningas on se, joka osaa jakaa ja osaa käyttää sitä tietoa. Ja silloin tieto ei tule yhdestä hierarkkisesta tietopankista, vaan se tulee siitä, että osataan tehdä yksi kokonaisuus, onko alusta nyt oikea sana sitten, te kerroitte sen kohta. Mutta eli tavallaan niin kysymys on ihan nyt kaikessa yksinkertaisuudessa siitä, että, että aivan vanhaan maailmaan nähden niin aivan taivastainen tapa lähteä tekemään tekemään tiedon kautta, tiedon hyödyntämisessä. Lähdetään siitä, että tieto on yhteistä, avointa, maksutonta, ja siitä syntyy se, se tulevaisuuden maailma. Oikeastaan ei sen ihmeempää kuin mitä vannomme kaikki suomalaisen innovaatiojärjestelmä, jossa yhtenä asiana, että innovaatiot syntyvät kohtaamisista, niin tämä on ehkä nyt tämmöistä tietojen satunnaisten kohtaamisten maailmaa, mitä Helsingin Region Infosare edustaa. Mä haluan kiittää erityisesti tässä julkistaisi tietenkin ensisijaisesti teitä kaikkia, jotka olette olleet tekemässä tätä julkistettavaa Helsinki Region InfoSea, ja, mutta, mutta myöskin me hyviä kumppaneita, eli, eli meillä on Helsingin lisäksi Espo Vantaa Kauniaille. Kaupungit ovat mukana, foorum Virion, Helsinki ja sitten, sitten Suomen itsenäisyyden ilmarahasto SITRA. Mutta ennen kaikkea tulevaisuus ratkeaa siitä, että miten me, miten me osaamme hyödyntää tätä. Ja myöskin sillä, että miten me saadaan muita kumppaneita mukaan valtiovaltaa. Olemme saaneet tukea, rahallista tukea kylläkin valtiovavalta hankkeeseen mutta että saadaan pantua lumipallon liikkeelle ja luotua tästä meidän. Suomalainen, onko se brändi nyt oikea sana, mutta ainakin tämmöinen suomalaisen identiteetin osa ja semmoinen, mistä me voidaan olla ylpeitä. Sen tiedän joka tapauksessa että erilaisessa kansainvälisessä yhteistyössä kun liittyy, niin, niin nyt olemme hyvin kansainvälisesti kiinnostavan asian äärellä ja oli hienoa, että viime viikolla vai oliko se toissa viikolla kun. IBM julkisti yli 200 hakijan joukosta 15 maailman kaupunkia, jotka 40 eri maasta, josta nyt sitten Helsinki Region Info, on yhtenä IBM-kumppanina tekemässä tiedon visualisointihanketta, joka toivon mukaan sitten tulee myös World Design Capital 2012-hankkeen osaksi. Eli Arvoisa monilukuinen yleisö myöskin siellä, jos tuolta yläkerran, siellä on erittäin fiksuja ja osaavia koululaisia ollut ottamassa kantaa kaupungin kehittämiseen, niin jos heitäkin on täällä, niin toivotan kaikki tervetulleeksi ja annan puheenvuoron Helsinki Region Infoseri varsinaisille tekijöille ja osaajille ja he kertovat, että mistä siinä oikeasti on kysymys. Tervetuloa kaikille. Infoseriassa tässä vaiheessa siis Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen jakavat ilmaiseksi hyödynnettävässä muodossa ja vapaasti erilaista tietoaineistoa sekä toistensa että nimenomaan kehittäjäyhteisöjen ja, ja yritysten käyttöä, jotka voi sitten käyttää sitä tietoa hyväkseen, kun rakentavat uusia tietopalveluita. Sillä tavalla taloudellisesti merkittävästä asiasta, että komission alueella neljän vuoden takaisessa laskelmassa niin Euroopan komissio on laskenut, että eurooppalaisen julkisen tiedon markkinaarvo olisi 27 miljardia euroa vuodessa, jos se voitaisiin kaupallisesti hyödyntää. Kysymys on siis potentiaalisesti hyvin suuresta kiristysruiskeesta myös yritystoiminnalle. Yritykset, jotka voivat tätä dataa hyödyttää. Mutta miten tämän verkkopalvelun toimii, mitä sitä löytyy? Palvelun koordinaattori on Helsingin kaupungin tietokeskus ja tästä asiasta meille tulee kertomaan tietokeskusten johtaja Asta Mannin. Asta ole hyvä. Oletteko vai oletko poliumit? Arvoisat kaupunkien päättäjät, hyvät kutsuvieraat, hyvät tiedon tuottajat, käyttäjät, välittäjät, kehittäjät. Ajattelin ihan lyhyesti kertoa, miten tultiin tähän East Region aivan lyhyesti, että meillä jää pääaika itse tämän palvelun esittelyyn. Kaupunkinietoa on tuotettu pitkään, Helsingissä 100 vuotta, ja kutsun teidät samalla tutustumaan tähän Helsinki Tiedon ja Helsingin kaupungin tietokeskuksen satavuotisjuhlanäyttelyyn. Ja Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa on myös pitkään tuotettu kaupunkitietoa kuten myös eduskunnissa. Tietoyhteistyötä, systemaattista tietoyhteistyötä on tehty runsaat 30 vuotta ja siihen on osallistunut myös meidän eri seudulliset organisaatiot peruskuntien lisäksi. Eli summa on tietoa on paljon. Sitä on hyödynnetty, tarvetta on hyödyntää vielä paremmin. Ja sitten omatuntua kolkuttaa se, että me ollaan isoilla voimavaroilla tuotettu paljon tietoa, joka on tänä päivänä vielä potentiaalia. Ja miksi on näin? Näin on siksi, että Tietoa tuotetaan hajautetusti, ja niin saa tehdä ja voi tehdä. Ja silloin ei ole tähän mennessä keksitty keinoa, kuinka me voidaan nämä hajautetut tietoaineistot ja lähteet avata fiksusti loppukäyttäjälle. Ja paljon on satsattu aineistojen saattamiseksi digitaaliseksi. Mutta digitaalinenkaan ei riitä meidän vaativia loppukäyttäjiä, eikä riitä sille, että päästäisiin tekemään uutta kehittämistoimintaa, liiketoimintaa ja kehittämään myös meidän kunnan palveluja IT-pohjaisesti. Vaan digitaalinen adjektiivista pitää mennä eteenpäin ja avata se tieto aidosti eli koneluettavasti. Eli meillä on se lähtötilanne oikein on tehty tosi paljon hyvää tietoa, joka kuvaa tätä Helsingin seutua, sen kaupunkeja, kaupunkien osia. Ja se on nyt hajautetusti ja se tieto itse kukin ylläpitää sitä. Ja tiedämme, että tieto elää ja tänä päivänä vaatimukset on ajankohtaisesta tiedosta ja se päivittyy tosi tiuhaan. Niin itse asiassa aina tapa pysyä ajan tasalla ja olla se todella Paras, laadukkaan ja tuorein tieto on, että meidät opastetaan ja fiksusti tämän alkuperäisen tietolähteen äärelle. Ja siitä on kysymys tästä Helsinki Region ja me tämän hankkeen toimijat olemme kiitollisia siitä, että pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat olivat rohkeita ja meidän päättäjät ihan meidän kaupungin hallitukset rohkeita lähtemään tähän, mistä ei ole esimerkkiä vielä muita tämän tyyppisiä Suomessa, kovin vähän Euroopassa, kauemmaksi pitää mennä. Eli rohkea ja kannustava teko meille tiedon ammattilaisille. Ja nyt, kun tämä tieto avataan, niin kyllä se merkitsee työtä meille kaikille tiedon tuottajille, koska faktahan on se, että tietoaineistot ne ovat vähän niin kuin eri tasolla. Meillä on hienoja, ehyitä, elegantteja tietokantoja, meillä on hyvin strukturoituja tietoaineistoja, mutta meiltä löytyy vielä hyvää tietoa, joka ei ole strukturoitua, joka ei ole siinä fiksummassa muodossa esitetty. Ja tätä ominaisuuksien kohottamista, jos vertaa kiinteistömaailmaa, niin tämähän on melkein tietoinfrasta, kun puhutaan niin tämmöistä kiinteistön jalostamiseen verrattavaa. Meidän pitää tämmöistä tehdä. Ja hyvät kuulijat, me Helsingin Riittön ollaan päätetty vähän mullistaa tätä tiedon maailmaa ja nyt aidosti avataan nämä tietoaineistot ja määrätietoisesti lisää ja lisää Askel ja tässä mallissa on hyvä se, että kun on saatu alkua, pää auki, loppukäyttäjät pääsevät heti mukaan. Toivotaan teidät kaikki mukaan avoimesti tähän työhön. Tervetuloa ja tervetuloa tekemään yhteistyötä meidän kanssa. Kiitoksia. Nyt voisin kysyä, että onko Onko kysyttävää? Onko, mennään kohta nyrkit katsomaan, että kuinka palvelu toimii, mutta periaatteista olisi kiinnostavaa kuulla, että onko kysyttävää, onko epäilyksiä, mitkä ovat hankkeen riskit? Onko meillä mahdollisuus kysyä kaupunginjohtajalta tai astalta kerrankin asiasta suoraan? Mä olen aina uhannut, että jos se kukaan huu kysyy niin minä kysyn. Näin ajattelin tälläkin kertaa tehdä. Tuota, mä voisin kysyä kenties kaupunginjohtajalta, että kuinka luulet, että tämä, tämän kaltaiset niin, niin muodostat mukaan tuon toimintakulttuuri ja Metropolialueen kaupunkien kesken. Että jääkö Paraneeko, paraneeko yhteistyö muutenkin kuin, niin kuin yksittäisen hankkeen kautta? Että onko, onko tällaisia ilmiöitä nähtävissä silloin, kun tällaisia yhteisponnistuksia lähdetään? Kokteisella tasolla meillä ja käytännön työssä on nähty, että näin, näin saattaisi tapahtua. Vastaako? No niin. Mä, mä epäilen kyllä, että ja Pajuden. Hänellä on toivomus, että tämä vastaisin. <tä> <tä> mä en ole Espoosta herra Pieksot, niin mä vastaan niin, että mä olen aivan varma, että tämä sopii loistavalla tavalla tähän tietoyhteiskuntakehitykseen ja lisää loistavalla tavalla tämmöistä verkostovaista, hyvää toimivaa yhteistyötä. Ei vaan mun mielestä tämä on tyypillinen sellainen hanke ja edistys, että, että kun sitä kysymystä muuten kysynyt, niin itse voi kysyä, että miksi tätä ei ole tehty aikaisemmin. No, voi olla, että kun kymmenen vuotta sitten haluttiin oikeasta suoraan siihen, että digitalisoidaan kaikki tietoja ja jaetaan se kaikkien käytettäväksi, niin ehkä silloin osaaminen ja infra ei ollut vielä sillä tasolla, että se oli ikään kuin mennyt lämpi. Nyt mä luulen, että aika on kypsä, että, että meillä on työasemia, meillä on sellaisia, missä ikään kuin omalla työpöydällä voi kaikkia niitä tietoja, mitkä tässä tulee jakoon, niin hyvällä tavalla käyttää. Meillä tulee olemaan erilaisia pilvipalveluita ja erilaisia toimijoita kaupunkien lisäksi. Tuota, isoja yrityksiä ja pieniä yrityksiä, toivottavasti pieniä startup-yrityksiä enenemissä määrin, mitkä tulee hyödyntää näitä tietoja ja tulee varmasti myöskin tarjoamaan valtavasti erilaisia palveluja kustannustehokkaasti kaikille näille metropoliseudun toimijoille. Et se, että meillä on tällaista yhteistä pohjaa, niin luulen, että että se helpottaa ja parantaa sitä kustannusvaikuttavuutta kaikkien osalta. Ja sitten ehkä se isoon kuvaan vielä meneekö tämä lähtehän myöskin niin isosta kuvasta, niin että jos ajattelee, että Suomen tulisi kiilata takaisin tietoyhteiskuntakehityksen kärkeen globaalisti, niin, niin kyllä se sitä tarkoittaa, että, että meidän erityisen hyviä pitäisi olla tällä metropolialueella. Ja ja meidän pitäisi päästä ikään kuin hyvällä tavalla eteenpäin. Ja, ja mä, mä luulen, että, että tämä on niin hyvä esimerkki ja hyvä näyttö myöskin valtion suuntaan. Että me ollaan valmiita siihen. Ja, ja tätä askelusta pitää vain ripeyttää, että jotta saadaan nämä kuntalaisia palvelevat sähköiset palvelut ja toimintatavat ja tiedon jakaminen niin entistä parempaan kuntoon. Mun tässä on erinomaisen hyvät edellytykset lisätä toimiva ja hyvä yhteistyötä. Kiitoksia, soi Kattava. Kattalo hyvä vastaus. Eh, jos miettii tämän hankkeen positiointia kansallisessa ja kansainvälisessä kentässä, niin on hyvä ehkä epäsuomalaisen tyyliin, että vähän niin nostaa kissa häntä siinä, että, että niin valtioneuvosto on kaksi puolitoista viikkoa sitten julkaisi periaatepäätöksen, joka mukaan julkisesti tuotetun tiedon pitäisi pääsääntöisesti olla eh, avointa, vapaasti hyödynnettävissä ja käytettävissä maksutta. Siinä vaiheessa Metropolialueen kaupungit olivat tehneet tätä yhteistyötä jo vuoden päivät. Eli aloittaneet olivat käytännössä sen puolitoista vuotta aikaisemmin astamallisen seutotietovisiosta rakentamaan yhteistyötä. Ja kansainvälisesti niin Suomi toisaalta oli tässä periaatteessa toinen eurooppalainen maa, joka sen teki. Eli edellinen ja ainoa ollut Iso-Britannia, joka on sitä käytännössä tehnyt. Nyt noin puolitoista vuoden, vuoden ajan, joka seuraa siinä asiassa Yhdysvaltoja, joka on ollut liideri tällä, tällä sektorilla. Me ollaan hienolla tavalla niin kehityksen kärjessä tietoyhteiskunta, hyvin tärkeässä tietoyhteiskuntailmiössä. Ja kärjessä vielä sellaisella tavalla, että kysymys ei jopa julkilausumista, vaan aidosta tehtävästä työstä konkreettisista palveluista. Mitä tulee tiedon hyödyntämiseen, niin ihan esimerkkinä. Helsingin se liikenne on liikennetiedon tuonne verkkoon. Aika moni helsinkeläinen käyttää puhelinsovellusta, joka on tällainen puhelimessa toivon matkaopas. Sitä ei ole HS tehnyt, se on otettu yksittäinen koodari omaksi hyödykseen ja uvikseen. Ja nyt Android-puhelimille löytyy myös vastaava sovellus, jos on otettu Android olemaan ja sen on tehnyt barcelona yritys, joka on löytänyt tätä netistä rakentanut sovelluksen ja se on saatavilla Android. Ja näin se rakentaa yhteistä eurooppalaista markkinapaikkaa. Palapalta. Haluamme tiedon. Lähestymistapa. Hyvä. Kysymyksiä tähän hetkeen vielä. No niin, Anttu. Antti, Antti Esko, työelämänministerin, josta ylipurmisteri mainitsi alustuspuheessaan, että olisi hyvä saada valtiontietoa tänne mukaan. Kysyisin, onko sitä jo? Ja... Mitä, mikä tyyppistä valtiontietoa tietoa mahdollisimman pian sinne korkean lisäksi. Kuka tietää? On meillä tietysti valtion jo tällä hetkelläkin, koska me ollaan lähdetty liikkeelle tilastomuotoisesta tiedosta ja suurin osa virallisesta tilastosta on meidän tota, tilastokeskuksen ja muiden, muiden organisaatioiden keräämä. Eli on, on tietoa, jos näkökulmasta voisi kommentoida, niin sen tiedän, että mitä reaaliaikaisempaa dataa ihmisillä on käytettävissä, sitä kiinnostavampaa se on. Eli esimerkiksi Helsingin liikenteen reaaliaikaiset bussien ja, ja ratkireitivoidon sijaltitieto on erittäin kiinnostavaa tietoa, koska siitä tulee hienoja sovelluksia. Ja samaten voisi ajatella ympäristötietoa, ympäristötilastatietoja, sensoritietoa, vaan karttatietoa tämän kaltaisia. Jos sä tästä jatkaa, niin... Tavallaan ymmärrän asian, että toisaalta tämä on tekniikka, mutta toisaalta tämä on ajattelutapa. Ja niin nythän olemme siis niin sanottu Sixpackin, eli Suomen kuuden suurimman kaupungin kanssa lähteneet ajatuksesta juuri, juuri liikkeelle lähdössä, että tätä samaa ajattelua mallia voitaisiin viedä eteenpäin niin, että kun on valtakunnan nämä tietotekniikka-hankkeet, onko se ict vai niin miten se. Sanotaan. Ja esimerkiksi terveydenhuollon järjestelmä, kun mietitään, niin kaikki ajattelu aina lähtee sitä vanhasta hierarkkisesta mallista, että tehdään yksi pönttö, johon kaikki, niin kuin ikään kuin sinne siirretään kaikki olemassa oleva tieto. Tämä Helsinki-Rivitsen Infoseon ajatun lähtee siitä, että ei ole pakko tietoja yhdistää niitä pönttöjä, ei ole pakko yhdistää kloodakseen yhden kokonaisuuden. Ja silloin mä uskon, että, että tässä on sekä että tämä. Niin Tavoitteena, että käyttäjien määrä lisääntyy, käyttäjä tiedon tuottajita mahdollisimman paljon mukana, mutta myöskin että tämä ajattelutapa, että, on myös, että voidaan isojakin kokonaisuuksia hallita tämmöisen verkostomaisen toimintamallin kautta. Et, et sen takia olen kauhean innostuneesti mukana tässä. Kyllä. Niinhän kuin internet toimii, se vaikuttaa meille yhdeltä asialta ja tosiaan se saa... Satoja tuhansia tietokoneita ripoteltuna pitkin maailmaa ja kukaan ei tiedä, mitä riittää, tieto tulee koneelle, mutta se tulee. Kiitos. Kollegani Leila Lankinen kertoo, että mitä meillä on, mutta kun saa sanoa toiveen, niin sanonpa sen. Meillä on kahdenlainen toive. Mä toivon, että valtiolla tämä maksuteruste laki uudistetaan oikein reippaasti niin, että se kerran julkisin varoin tuotettu tieto voi tulla tietovirtana meille kuntiinkin maksutta. Ja sitten toiseksi mä toivon, että metropolialueen suuret kaupungit valtiollisessa tietotuotannossa huomioidaan heidän tai niiden ihan omalla arvolla ja että tuotetaan riittävän isoja otoksia meidän isoista kunnista. Koko kunnan keskiarvo sanoo meille tosi vähän kun taas koko kunnan keskiarvo pienessä kunnassa paljastaa kaiken. Minä haluan että meidän osa tasolla on riittävät otokset niin valtion tilastokeskuksen kuin muidenkin tuottamassa tiedossa. Elämä kaupungissa tapahtuu asuinalueilla ja kaupunginosissa ja sitä tietoa me haluamme. Kiitoksia. Pienet apologetit <tosuja> Hyvä. Äh, vielä kommenttina tähän äh, valtakunnallisuuteen. Niin, niin HRIkin on ajateltu toimintana sellaiseksi, että syttyvä datakatalogion on, on kaupunkien, kaupunkien tekemä kaupunkien Tietoa, mutta toimintamalli on avoin ja tätä, e, tästä avoimesta toimintamallista meidän, meidän visiomme on, että siitä tulee niin hyvä tiedon avaamisen työkalupakki, pak, että muutkin kaupungin ja kunnat sitä innostuvat käyttämään ja silloin tuloksena on keskenään yhteensopivia datakatupakkeja. Se on tavallaan niin seuraus siitä, että käytetään yhteensopivia työkaluja, ja yhteensopivaa alusta. Ei tarvitse tosiaan kaviereita yhteen, mutta tieto silti toimii yhteen. Ja Tampereen kanssa ollaan nyt jo lähdössä esittelemään heille, että kuinka tämä systeemi toimii. Oliko siellä kommentti? Minä tulen enemmälle. Eli Maria Pirtivara-Sitrasta meidän yhteistyökumppani hankkeessa. Kiitoksia. Olen Maria Pirttivaara sitrasta ja haluan kiittää sekä omasta niin että Sitran puolesta tästä loistavasta hankkeesta ja yhteistyöstä, mitä on puolin tehty tässä. Tämä on aivan pioneerityötä maailmassa. Meidän pioneerityön arvon itse asiassa, mä olen konkreettisesti tajunnut tässä viime päivinä, kun on ollut tämä Japanin tilanne päällä, että mä olen ollut aktiivisesti mukana täällä, kun on Japanin Suomen Japanin suurrähdystön Facebook-sivuilla, tuottamassa tietoa, etsimässä tietoa ihmisiä, joka tarvitsee tietoa. Ja kuinka siellä olisiin todella kaivattu, että olisi ollut äh, tällaisia tyyliin reittiopas, että kun on sähkökatkottia ja junia on aikataulusta täysin sekaisin, että kun on ollut tämmöinen palvelu, ja sitten kun etsii tietoa ympäri maailmaa, tuulen liikkeitä ja kaikkea tällaisia, niin nämä mallit, mitä täällä Suomessa tehdään, ne on taatusti aivan ainutlaatuisia maailmassa, ja nyt näkee tällaisessa, sanotaan vaikka kriisitilanteessa, että miten tätä mallia todella tarvittaisiin, ja pikaisesti pitäisi olla leviämään maailmalle. Kiitos. Yksi hyvä esimerkki, koska yksi avoimen tiedon ajatuksen taustalla oleva väittämä, että ei voi tietää, mitä tiedolla pitäisi tehdä. Tiedon käyttötarpeet muuttuu. Kukaan ei olisi voinut tietää, että on merkitystä seurata reaaliaikaisesti vaikkapa tuulen liikkeitä Fukushiman tienoilla vielä kaksi viikkoa sitten, mutta nyt sillä olisi tarvetta, jos sellainen sovellus olisi. Ollut. Ja jos tieto on auki, niin sovelluskehittäjät kehittää nopeasti sovelluksia. HSL-työpajassa kaksi päivää sitten, jonne paukkasin paikalle melkein 70 kehittäjää, niin siellä niihin paukutettiin viisi kappaletta toimivia sovelluksia yhdessä iltapäivässä. Työkalut on muuttuneet sellaiset, että asiat on nopeita. Nyt mennäänpä ohjelmassa eteenpäin, eli nyrkit saveen ja kutsun Kutsun tänne projektipäädyköt Ville Meloni fornofirmi Helsingistä ja Pekka Vuori Helsingin, Helsingin tietokeskuksesta, jotka ovat käytännössä niitä ihmisiä, jotka tässä on tulessa olleet. Ja niin kuin Ville minulle vastasi, kun muutama päivä sitten kysyi, että kuinka menee, hän vastasi 56 tuntia. <triikki> Mutta nyt se rullaa ja pelittää. Eli olkaa hyvä. Kokeillaan tätä podiuminkkiä. Joo, tosiaan omasta ja Pekka Vuoren puolesta, niin, niin kaikille tervetuloa. Ja ensinnäkin iso kiitos siis vielä kerran hankkeen rahoitteille, mutta kaikille, jotka tässä on reippaan yhdeksän kuukauden aikana tehnyt tätä juunia kädet salessa. Tällainen verkkopalvelun julkistus ja verkkopalvelun tekeminen on yksi näkyvä juttu ja iso osa, mutta kun tässä on taustalla niin paljon muutakin tiedon avaamiseen liittyvää lisenssiehtojen selvittämistä ja infrastruktuurin rakentamista. Ja hirveän paljon sellaista työtä, joka ei välttämättä näy konkreettisesti. Ja iso, iso kiitos siitä tosiaan teille, jotka teille, tässä auttaneet saamaan tätä hommaa eteenpäin. Ja nyt onkin sitten about reippuaan 9 kuukauden puristuksen jälkeen. Niin Meillä on ensimmäinen lapsi syntynyt ja tuota, sillä on annettu työnimikin, eli Beetta. Sehän on tällaisessa IT-jargonissa tällaista, niin kuin tarkoitetaan vielä testausvaiheessa oleva kehitysversioa. Ja, ja niin kuin tässä on todettu, niin tekemisen muodin on se, että lähdetään tekemään rohkeasti kokeilemaan ja sitten kehitetään palveluja, sisältöjä eteenpäin niin käyttäjälähtöisesti ja oppia. Ja kyse on tosiaan ihan konkreettisesti palvelusta jonka avulla Helsingin seudulla olevaa julkista tietoa löytyy avoimena datana. Siinähän on keskeistä se, että se tieto on ensinnäkin löydettävissä, mutta ei pelkästään se, vaan se, että se on saatavilla ja ennen kaikkea se, että se on hyödynnettävissä. Ja nyt sitten pidemmittä puhetta mennään niitä asiaan, eli tähän verkkopalvelun esittelyyn. Mä vaihdan näistä kalvoista sitten ihan oikeasti tähän selaimeen. Noin, eli kenties monille tuttu www.hri.fi on päivittynyt, saanut paljon uusia ominaisuuksia. Täältä löytyy edelleen erittäin hyvää tietoa koko tästä hankkeesta, avoimesta ratasta yleensä, kannattaa käydä tutustumassa. Sitten siellä on paljon tuoreita kirjoituksia, muun mm. muassa hankkeen lakimiehen kertomus, että minkälaista on ollut peko näitä avoimesta lisenssiasioita sovelluskehitteen tarjotaan uudesta datasta. Muun muassa HSLin projektipalvelukun kertomus, mitä tämä heille merkitsee näin poispäin, eli Storjalta tekee tästä konkreettia ja muutkin voi oppia. Sittenhän täällä on keskustelualueita ja meillähän on Facebook-ryhmäkin, jos on aktiivista porukkaa. Tämä on aika tuttu. Se mikä tänne on tullut uutta, se että tosiaan se data on tarjolla. Ja Tästä etusivulta heti voi hakea dataa ja kata yleisimpiä avainsanoja. ja nähdä, että mikä on viimeisen data, joka on päivitetty palveluun. Tota, tässähän taisi, oliko se Marjo mainitsi tämän Japanin, mikä on varmaan kaikkien Eli mitäs Mitäs siitä löytyisi? Joo, tosiaan. Niin, äh... No tässä vaiheessa, kun verkkopalloa tehdään, niin me ollaan, aika, tietysti ollaan varovaisia hieman siinä. Ei, ei ole lähdetty ihan ehkä kovin paljon tietoa tekemään, kun on vähän pelkona, että josta joudutaan pakittamaan ja, ja, ja uudestaan kehittämään. Mutta tällaisia perusasioita sinne on viety, ja tosiaankin vaikka Japani nyt on kaukana pääkaupyselusta, niin siellä näytti olevan viisi aineistoa. Jossa Japania hakusanalla löytyy, otetaan sieltä nyt vaikka tuota Helsingin väestöäidinkielen ja iän mukaan nimikkeellä oleva aineisto. Katsotaan, tämä. Nämä kaupungin koneen selanneet, niin joskus saattaa vähän toimia. Excelin kanssa tota, jumittaa, mitään. Tätä nimitetään demo-efektiksi. Kyllä kyllä. Kyllä. Kyllä. kyllä, kyllä. Tämä on hyvin tyypillinen. Tota... Mutta idea on tosiaan se, että löytyy yllättäviä asioita kokeillaan vielä uudestaan. Ja, tota... otetaanko tuosta nyt sitten vaikka... Tämä seuraava. Siitä tarvitaan. Katsotaan, että suostuko. No nythän se suostu. Kiitos yhteistyöstä. Noin Avaa sen sinne. Mitä tämä näyttää sitten? No sieltähän tuli tuollainen ihan tavallinen excel taulukko, jossa näkyy tuolla rivillä. Taitaa olla 533 japanin, japanin äidinkielenä puhuvaa asu viimeisessä väestötilastossa tilaston mukaan Helsingissä, että kaikki eille, heille. Että voi sanoa, että yllättäväkin yllättävänkin, yllättävänkin niin monimukuinen joukko. Ää, oikeastaan tässä nyt ei se kummempaa, että ihan tavallinen Excel-taulukko, mitä jokainen on nähnyt miljoonia kertoja, mutta, mutta sen tässä nyt on, että voi sanoa, että oli ehkä uutta, että, että tota, me päästiin tämän Excel-taulukon sisältä hakemaan sitä tietoa. Eli, eli yksittäinen tieto, mikä oli vieti tuonne, tuonne, niin se, se niin löydettiin tällä, tällä hakupalvelulla. Äh, Sitten todellakin niin, meillähän on paljon ollaan keskitytty tietysti tätä laidasta laitaan tietoa ja, ja, ja ihmisiä tietysti kiinnostaa omat asuntoalueensa. Äh, otetaan vaikka Lauttasaarihakusanalla mitä me saadaan sillä tästä palvelusta ulos. Se näkyy olevan työmarkkinoista tietoa, terveyskeskuksen järjestämät palvelut, toimeentulotuen saannista, koulutietoa, koulutusastetta, näkyy olevan asuntohintoja ja niin poispäin. Tämä tieto, mikä tähän nyt on viety, on pääosin meidän vuosikirjat. Ja ne on tuota, tällaisena extra-taulukoina viety tänne. Tässä on vaikka tuolla juuri tuolla alla olevan. Voidaan katsoa mitä se näyttää Täällä tieto, siellä on näytton koulutusasteen mukaista väestötietoa. Ja niin poispäin, että tätä, tätä, tämän muotoista ja tässä on tietysti keskeinen se, että tämä tiedon löytymisen aspekti ja, ja käyttökelpoisuus on, on tietysti tärkeä, eli, eli tämänkin muotoinen tieto, vaikka jos puhutaan avoimesta tiedosta, niin, niin se ei välttämättä ole ihan sitä keskiössä olevaa, mutta, mutta erittäin niin kuin, haettua ja meidän niin kuin, tietopalvelussa niin kuin, tärkeä aineisto. Tässä on, että tässä ylärivissä näkyy näitä tällaisia niin suodatusominaisuuksia. Tätä voidaan alueiden mukaan Helsingin ja Espoota kauniasta Vantaata etsiä. Ja sitten tosiaankin jos klikkaa, tuossa on Helsingin seututieto. Meillä on noin 39 aineistoa, jossa on niin koko Helsingin seutua koskevaa tietoa. Me katsotaan vielä tuolta Esimerkiksi silloin on tietoja, Ja jossa katsotaan tähän vastaan aikavuoden määrä siinä vasemmalla näkyy työttömyysaste. Ja siellä on tosiaankin niin, tätä meidän kaikkeen niin tuoreinta tai siis nopein, useimmin päivittyvää tietoa tässä tämänhetkisessä palvelussa, eli kuukausitietoja työttömyydestä. Kyllä voisi varmaan vähän avata tuota sinistä, että miten, miten tätä tietoa voi tutkia vielä muutenkin kuin avaamalla. Mä mielelläni ja mä tiedän, että sulla on selkeä tosi makea esitys tulossa. <hysy> Klikkaillaan pari Excelia, ja lähdetään vähän katsoa, mitä kaikkea nykyään voi tehdä. Mutta tosiaan keskeinen juttu tässä verkkopalvelussa on se, että, että, että, että tietoaineistoja voi hakea, listata ja sitten ruutu voi klikata näkymän siitä niin tietoaineiston otsikosta tarkemmasta kuvauksesta. Ja ajatus on se, että täällä on tietoa siitä, että mistä kohtaa voi ja missä tiedostomuodossa voi niin ladata sitä dataa. Sitten on lisätietoja, lähde, mistä se data on haettu. Ja tosi keskeisenä juttuna on se, että täällä on eksaktisti kerrottu niin nämä tietoaineiston käyttöehdot. Ja tässä meillä on nyt esimerkkinä tämmöinen niin HR-tietoaineiston lisenssin nimeä. Meillä olisi ollut toivoja, että olisi ollut tehty paljon työtä meidän tavoitteessa standardoitua avoimen tätä tätä niin lisensointiasiaa, koska se helpottaa tosi paljon loppukäyttäjien ja myös tiedon tuottajien elämää. Ja, ja me odotellaan tässä, että tuo Creative Commons 3.0 Suomi-nimeä niin, niin tulisi hyväksytys ja, ja voitaisiin lähteä sitä sitten suosittelemaan muillekin. Mutta se ajatus on tosiaan se, että, että tota, tässä tapauksessa, niin kuin on todettu, niin Pääsääntöisesti aineisto mitä täältä löytyy, niin on tosi vapaan käyttöehdoin kun hyödynnettävissä. Keskeinen periaate on se, että nimeä sen tiedon lähteen ja omistajan. Ja muuten sitä voi soveltaa haluamalla tavalla, myös kaupallisiin tarkoituksiin. Ja katsotaan, mitä muuta täältä löytyy. Eli täällä on idea se, että ei vaan näytetä, että täällä on tietoista joista saa. Vaan annetaan käyttäjälle myös mahdollisuus palautteeseen. Juju on se, että kunkin tietoaineiston kohdalla niin, niin voi, voi jättää kommentti sitä koskia, joka näkyy julkisesti kaikille. Tämä on tavallaan vähän keskusteluryhmä. Voi sanoa esimerkiksi, että hei, toi ei nyt toiminut tai että tämä oli niin tosi hyvä juttu tai jotain mitä tahansa siihen liittyen. Sitten on vielä tämmöinen, että näitä voi arvostella. Että tuosta ideana, kun klikkaa, niin siihen tulee sitten tämmöinen niin kuin Arvosteluasteikko yhdestä viiteen tähteen voi kertoa sen, että oliko tämä data hyödyllistä, oliko se hyvin kuvattua ja, ja tota noin niin, yleensä käyttökelpoisessa muodossa. Ja sitten painaan nappia. No ei nyt jostain syystä jos tuohon ilmesty tällä hetkellä kun on. Mutta tähän tulee sitten niin kun, idea on se, että se näkyy julkisena se arvostelu. Ja tietoaineiston yhteydessä näkee, että saanko se yhdestä viiteen tähteä. Sehän on täysin subjektiivinen arvio, mutta se on, se on tosi arvokasta palautetta näille tiedon tuottajille omistajille. Ja tämän lisäksi sitten, niin jos aineisto on tosi mielenkiintoinen, niin siitä voi lähteä keskustelemaan. Eli on nappi aloita uusi keskustelu, kytkeytyä tähän tietoaineistoon, siellä voisi ruveta käymään keskustelua jonkin mielenkiintoisen aiheeseen liittyen lähtee tästä tietoaineesta käsin. Eli tällä tavalla koitetaan huomioon sitä käyttäjää, ja käyttäjiä. Ja sitten tässä on vielä sellainen, että jos haluu ottaa suoraan yhteyden tähän tietoaineesta tuottajana tai omistajana, niin voi painaa nappi lomakkeen auki ja sieltä lähtee sitten suoraan tietoa sinne eikä näy julkisemmin ikään. Eli ihan tämä niin suhde syntyy. Eli tähän halusin näyttää tähän väliin, kun päästään pekan sitten jatkamaan esityksessä paitsi. Joo hyvä, tätä nyt ajattelimme pikkasen esitellä, että miten, miten äh, tätä täällä meidän palvelus olevaa tietoa voi niin jatkokesitellä. Ja tämä on tosiaankin tämä meidän perinteinen tapa, joka on niin kuin, 95 prosentissa tapauksista, kun esitellään, niin se keskeisin ja informatiivisin näytetään visuaalinen esitys kuvasta ja tässä, tässähän nyt on tätä äsken esitellyn, esitellyn tietoaineiston pohjalta tehtyä työttömyysaste pääkaupunkiseudun kunnissa tammikuussa 2000–2011. Ja, ja, jos nyt positiivista halutaan kertoa, niin siinä on työttömyys lähtenyt joka kunnassa alaspäin siitä, miten se oli vuoden takana takaisin tammikuussa. Ja, tota, ja sit tähän... Tähän tota, tilaisuuteen valmistuu juuri, juuri myöskin toinen, että vähän monipuolisempi tapa, niin kuin sitten ikään kuin, kun meillä aineistoa on niin kuin todella valtavasti täällä ja, ja sitä voidaan niin nyt uusilla välineillä, niillä välineillä, mitä tuolla verkossa on ladattavissa ilmaiseksi käytettävissä. Niin ä, lähtee analysoimaan. Ja, niin tosiaankin teetettiin täällä tapion ja tuli, kun se istuu täällä, joka tämän meidän esimerkin niin kuin, laati. Eikä tarvittu paitien. Ei, ei tarvittu. Tähän on haettu meidän keskeinen meidän tietovarasto Helsingin seudun tietokanta on haettu dataa, vähän tehty prosenttilaskua aika kevyesti, kevyesti ja viety tähän, tähän niin sovellukseen. Ja, ja siellä on nyt valittu, että katsotaan tätä työllisyyden ja koulutuksen suhdetta. On valittu Helsingin Espoon Vantaan suuralueet tämän pallo pallokuvaa kuvaa aina yhtä että siellä on koulutusta kuvaava, kuinka suuri osa väestöstä on suorittanut korkean asteen tutkinnon ja tässä kulkee työllisyysaste, kuinka suuri osa työikäisestä käy työssä, työllisyysaste kasvaa tänne päin ja sitten on vielä aika-akseli, joka liikkuu täällä. Eli tässä nyt nähdään että aika selvä korrelaatio, että mitä korkeampi on alueen keskimääräinen koulutustaso, niin sen, sen niin kuin suurempi osa on sitten, sitten myös työssä. Ja tätä voidaan niin kuin tutkia sitten vaikka niin aika perspektiivistä, mitä täällä niin kuin tapahtuu. Mikä se tuolla karkaa Pekka oikealla käydä? Täällä, täällä, täällä on tämmöinen vikkänä aviapoliksi alue Vantaalla, joka, joka tota, karkasi tänne kaikkein, kaikkein niin kuin korkeimmalle siellä on 90 prosenttia työikäisistä työssäkäyviä. Sehän on, on sinä lentoisemmalla kupeassa ja sitten mun nähdäkseni että täällä oli toinen sellainen aika nopea tai se tämä suur kaukalahti, joka Lähti ihan täältä liikkeelle, niin ehti, ehti tänne tänne. Eli... Ainakin näin visuaalisesti voi sanoa, että pienet on nopeita, nopeita ja <tos> niin poispäin, mutta... Mut... Mut löytyy sieltä varmasti sekin, että nämä molemmat alueet on sellaisia, missä on nyt 2000-luvulla rakennettu niin kuin paljon ja sinne on muuttanut paljon nuorta paljon, paljon, tuota, työikäistä väestöä niin poispäin, niin tällä välineellä välillä tätä voidaan kyllä tosiaan analysoida. Kiitos Pekka. Pointtihan tässä on se, että, että näitä työkaluja on jos jonkinlaisia. Ja, ja osa vaatii tietoteknistä osaamista ja osa sujuu helposti maalikolta. Ekan kerran tolle leikin, niin minulle meni semmoinen tunti. Saan sille visualisointiaikaa ja se oli tosiaan niin silmiäva kokemus. Ja Idea on se, että kun se on dataa, se on taulukkoa, se on rakenteista, se on vapaasti hyödyllyttäisiä, niin tällaisia voi syntyä ja tällaisia voi tehdä, kun siellä ei ole sitä pdf ja perinteistä julkaisua, niin kaikkea tällaista todella mielenkiintoista. Varmasti tullaan näkemään paljon lähitulevaisuudessa. Joo, eli tämä sovellus löytyy meidän sivuilta sieltä ajankohtaista. Ajankohtaista alta, Ajanko tästä alta saa, saa jokainen käydä kokeilemassa sitten, mitä sillä niin kuin saisi aikaa. No sitten. Niin, niin me on puhuttu tilastodatasta tähän asti, mutta tuota, meillä on todellakin niin otettu jo jonkinlaisia avauksia myöskin muunkinlaisesta datasta. Ja voisin katsoa täältä tuottajia tai meillä on esimerkiksi tämä osasta täällä on tuottanut. Sitten täällä on kaupunkikirjasto. Helsingin kaupunki itsessään ja sitten täällä on tämä HSN-seudun liikenne liikenne on ollut myöskin tuottamassa tähän, tai, tai näitä, näitä aineistoja, mitä on tehty, on myöskin tämän meidän verkkopalvelun kautta löydettävissä. Saatiin neljä hakuosumaa ja mä ensimmäisenä oikeastaan ottaisin tämän tärkeän avauksen eli pääkaupunkiseudun aluejakokartat jota meiltä on oikeastaan jo vuosikausien ajan toivottu, kun meillä on nimenomaan tätä aluettaista tilastotietoa, aluettaista muutakin tietoa tarjottu pitkään ja tota, ollut myöskin niin kuin ihan tosiaankin verkon kautta internetin kautta saatavissa. Niin tässä on todellakin niin kiitos ja tosiaankin Helsingin lisäksi Espoon Vantaan ja, ja tota kauliaisten- mittausyksiköillä, että on päästy sopimukseen on niin kuin vektorimuotoiset vektorimuodotet avoimessa muodossa vapaasti käytettävissä niin kuin avattu ja jolloin voi tehdä sovelluksia esimerkiksi tämmöisiä muiden niinku työkalujen kartta sovellusten päälle puukemaks oikeesti vaikka mitkästaanko peto joo sulla joo. Ville, olo, jotain. on jotain antaa muutama kuva no. Joo, eli siinä on esimerkki. Meillä on KM-muodossa olevaa vektoridataa, on se numeroita, mitä niillä oikein tekee. No jos ajatellaan, että halutaan näyttää vaikka joku tilasto koskien esimerkiksi Lauttasaarta kartalla, niin se on vähän vaikea, mikä on Lauttasaari, miten se sinne piirretään. Tosi moni kehittäjä on tullut kysymään, että pitääkö käsin piirtää nämä, mistä nämä niin saa. Sitten on kerrottu, että tällaista on tulossa, että on ihan mahtavaa, että säästää aikaa, ettei piirtää näitä. Että voi, tuota, voi Nämä saa, sitten voi näyttää kartalla, voi näyttää vaikka väestön muutoksia, ää, voi näyttää tilastodataa tai sit jotain muita yhdistelmiä. Meilläkin on virumilla mainioikeista itse. Ideahan se, että helsinki liitto voi näyttää videoita verkkopalveluun muiden katseltavaksi. Ja siellä on sellainen hakutoiminot, että hae vaikka video, koskien en Mutta Muut on kysytty tuottajan kysynyt, että miten me sen näytän siellä. Tämmöisellä se näytetään siellä. Ja kun tämä mätsää siihen tilastodataan, niin pystytään suoraan näyttämään, että aha, tämä tilasto koskee tätä tuota aluetta. Tämä on niin kuin pieni mutta erittäin tärkeä rakennuspalikka liittyen tähän, tähän tämän tyyppiseen dataan. Ja jos katsotaan muita sovellusesimerkkejä, tuohon äskeiseen hakuun liittyen, niin yksi oma suosikki on tämä kirjastojen tietokanta, jossa on vähän 700 000 kirjaa levynoottia. Viime vuonna kirjastot ovat sen datana verkkosivulleen ja, ja tota, iso mökky avattuna 2 gigatavun tiedosta tiedosto, herra Jumala. Et se ei ole mitään, mitä tässä voisi niinku näyttää, ettei sillä niinku sinänsä niinku ihminestä käsitä. Mutta viime vuonna oli Apps for Finland-kilpailu, mikä on niinku sovelluskehittely suunnattu kisa, jossa kehitetään uusia ideoja sovelluksia avoimella datalla. Jaakko Rajanievi-niminen kaveri hoksasi, että aha, tuommoista on, mitä sillä voisi tehdä. Hake sitten älypuhelimelle tämmöisessä sovelluksia, joka tekee kännyköstä viivaparin lukija. Jos on kaupassa tai muualla kahdella miehenkin mielenkiintoinen kirja, niin se voi kännykällä lukea se viivakoni ja se näyttää sen kännykällä kartalla, että missä on lähen mistä se löytyy, ja saa sitten lisätietoja. Tämä on mainio esimerkki, mitä voi syntyä niinku ulkopuolisten tekemänä ihan uusia ideoita Sitten on tämä, mistä jo Jarmo puhui, että on HSL käynnissä, mainion rajapinta olemassa. Kehittäjät on kehittänyt sen päälle paljon. Ehkä yksi tunnitoimisto on tämä Reitti GPS, Marku sen tekemä, jota hän myy tuolla Ablen kaupassa. Mutta se mikä minusta on erityisen kiinnostavaa tässä omassa datassa on se, että tämä on ihan niin käytön esimerkki. Meillä oli tosiaan tupa täynnä keskiviikkona kehittäjiä. Keskustelemassa tästä Voisella rajapinnasta. Ja mä kävin vähän kertoa Hoverista, ja sitten siellä tuli yksi auton niin yliopiston opiskelija, Koori, vetämään ohiasta, että hei, että olisiko, olisiko sulla sitä väestödataa, olisiko sellaista niin ruudukodataa? Ja mä kysyin, että mitä sä tarkoitat, että tarkoitat, että sä ruutuja, että vaikka kaupunki on sitten paljon, on ihmisiä. Sano, että joo, että kyllä tämän tyyppistä varmaan voisi löytyä, että siinä on vain tämä aspekti että se on liian tarkka. Mutta löytyy osa, että löytyy kaupungista, tai jo nyt on tosi hyvä, hyvä juttu, että sillä on tarve. Ja sitten mä kysyn, että mihin te olet tekemässä. Ja se alas mulle ja näytti. Ää, mun täytyy myöntää, että mä en oikein täysin ymmärrä sitä, että se on kova juttu. <tos> se oli, se oli, se oli, se oli ta, ottanut HSL rajapinnan, sitten se oli kartassa, jossa on teitä, ruvennut arvioida teidän määrän perusteella paljon on populaatioalueella, Tekee sitten reittioptimointilaskelmia, ruuhkalaskelmia. yöllä koneet oli aavannut, se oli rentannut ruudulle ja karttoja. Sanoit taas tosi hyvä tämä data, koska sitten ei, ei, ei tarvitsisi laskea teidän perusteella. <hysy> Miettikää sitä. Ja sitten sen lisäksi vielä niin se sanoit, että nämä on tosi hyviä, että nyt on nämä että nämä KM-kiedoste, että hän voi myös näyttää, että mikä tuo alue on. Että ei katsota pistemäisesti sen datan käyttöä, että joku yksi visualisointi tai yksi juttu, vaan sitähän alkaa syntyä, kun tätä data saadaan auki ja tehdään yhdistelmiä. Yksi juttu johtaa toiseen. Sehän on tässä ehkä kaikkein hienointa. Mut, siinä oli verkkopalvelun esittely lyhykäisyydessään ja sovellus esimerkkien kerran. Ja mä kertaisin vielä, mikä tässä nyt olikaan oleellista. Yksi, yksi on tämä tiedon löydettävyys. Et ei ei tarvitse käyttää aikaa. Googlella ei vielä löydy halkusemmalla avointio ja mitä se on. Mutta tuo HR-verkkopalvelusta löytyi. Saatavuus, että siihen tietoon se käsiksi. Se voi olla monessa eri paikassa eri muodoissa, Excelin rajapintana, ison T-en -nä. kaikkeen Päässyt, että se on saatavilla. Ja sitten tämä hyödynnettävyys, eli, eli se, että lupa käyttää sellainen lisenssi sellaiset käyttäjät. Ja toisekseen, että se on niinku järkevässä muodossa. Ja tietenkin täytyy todeta, että tilasto ihmiselle tilasto on kiva, mutta jollekin sovellus niin se on sit niinku pitää olla tosi eksakti kolmesta keskeistä asiaa. Ja sitten vielä ennen kuin lopetellaan tätä esitystä, niin sananen tulevaisuudesta mitä seuraavaksi. Ei, uutta dataa on luvassa pian. Tuossa muutamia esimerkkejä. Tosiaan niin kuten täällä todeta, niin on ww.helfi-palvelukartta, mikä on mainion palvelu. Sieltä saa nyt jo niin kuin Helsingin Espoon Vantaan näitä julkisten toimipaikkojen tietoja ulos. Sinne on tulossa rajapinta. Rajapinta on ihan kohta, joka tarkoittaa sitä, että sovelluskehittäjät ja tahot voi hyödyntää sitä palvelupeista. Registerfin <köhö> dataa omissa palveluissa, mikä on ihan mahtava juttu. Ja sitten on tulossa uusia tilastoja. Oliko se vähän Pekka kertoa niistä? Joo, tässä nyt kun nyt päästään ikään kuin sinuksi tämän kanssa, että miten näitä kannattaa avata ja kuinka ne tässä verkkopalvelussa sitten todellakin niin toimii, niin päästään, päästään yhteistyöhön hyvin vahvasti naapurikuntien niin kanssa. Helsingin espoo Vantaa, kauniainen, jossakin vaiheessa sitten laajemminkin seutua tulvaan tosiaankin tämän 14 kunnan kanssa yhteistyö. Katsotaan, minkälaisia tilastoja löytyy. Sitten keskeistä on tietysti nämä palveluhallintokunnat, mitä tietoja, tilastoja, meidän terveys- ja sosiaalipuoli, opetuspuoli, mitä he haluavat avata. Eli aika isoja, isoja tota, niin kehittämisfoorumeita varmaankin tarvitaan, että mitkä ovat on, mitkä on niitä olennaisia ja oleellisia aineistoja, mitä, mitä niin lähdetään tuottamaan ja niissä tietysti on isona asiana se, että, että päästäisiin myös tällaiseen niin kuin seudulliseen ja kuntien väliseen niin harmonisointiin. on tässä viime on havaittu, että tällainen yhtenäisen seudulliset tiedot tarve on aika, aika niin kuin mittava, niin että nopealla aikataululla ollaan, ollaan niin kuin tosiaankin jouduttu, jouduttu keräämään. Ää, todennäköisesti yritys- ja toimipistepuolelta saadaan jotakin aika piankin ammattitilastoja on meille jo tilattu, ja niitä, niitä tutkitaan, että missä määrin niitä avataan. Ja, ja myöskin niin tilastoa varmaan myöskin, aika pian saadaan tänne. Ja tosiaan niin ihan tuosta ei erityisesti korostettu, mutta mainittakoon se nyt vielä, että, että tota, tietenkin tästä tietosuojasta näissä tilastoissa ja muissakin aineistoissa tullaan pitämään huoli. Ää, sanotaan, että pääsääntöisesti ihan on sellainen käytäntö ollut meillä, että niin sellaisilta alueilta, joilla asuu vähemmän kuin sata asukasta, niin ei oikeastaan näytetä mitään tilastoja. Me pidetään johto tähtenä se, että, että yksittäistä henkilöä ei pidä voida tunnistaa tuota, tästä meidän aineistosta. Joo, kiitos Pekka. Eli keskeisin on se, että lisätään on luvassa. Ja totta kai tätä että veettaa kehitetään koko ajan toimivammaksi. että kaikenlaiset toiveet ja palautteet otetaan vastaan, tuolta sivuiltakin löytyy, kehitetään keskusteluryhmiä ja ne voi olla kertoa, että miten kannattaisi kehittää ja miten tämä pitäisi toimia. Mutta samalla, siis fokus on tässä niin tiedon avaamisessa ja ratkaisun tarjoamisessa, mutta siirretään myös vähän sitä fokusta tästä infran luomisesta, myös datan käytön edistämiseen, josta on ollut paljon puhetta. Me koitetaan esimerkkejä ne voi ihmisiin, mistä on kyse, mitä pitää tehdä, ja olla mukana järjestämisessä tämän tyyppisiä kilpailuja, mitä tässä on mainittu. Koska siis se, se ultimate juttuhan on se, että sillä datalla syntyy jotain, näistä käytetään. Ja tähtään on vuodessa 2012, VDC 2012, Open Helsinki, Emberi Design Life. Sopii niin kuin sanot, mainiosti tähän teemaan. Että, kiitos vaan kaikille! Ja Verkkopalvelun lauan, tervetuloa kokeilemaan. Kiitos. Kiitos. Onko kätilöille kysymyksiä <tos> tässä vaiheessa? Jos ei, niin toteaisin, että yhden lauseen verran kansainvälisyydestä, miksi täällä on merkitystä, jos vielä toiveita saa esittää, niin, niin toiveena esittäisin, että Helsingin päättäjät. Suomessa ja Suomen päättäjät Euroopassa ajaisivat tätä avoimentioiden asiaa, ja miksi? Siksi, että Eurooppa on valtava markkinapaikka. Mutta itse asiassa Eurooppa toimii aika huonosti valtavana markkinapaikkaa, koska Eurooppa on kansallisvaltioiden pirstaillinen saaristo. Ja näin ollen niin, esimerkiksi matkailupalveluissa että tällaiset Angry Birds-tyyppiset ilmiöt, missä niin on miljoona kappaletta suomalaista tuotetta, tuolla kaksi miljoonaa, kymmenen miljoonaa ladataan, niin on vaikeaa. Mutta yksi tapa, jolla voidaan saada yhtenäistä markkinapaikkaa aikaan. Kuvitelkaapa vaikka, että tuon reittitiepeä oppaan tekijän markkinapaikka, olisinkin Helsingin liikennetiedon lisäksi, niin Pariisin ja Lontoon ja Rooman liikennetieto olisi avoinna samassa vuorossa, verkossa vapaasti saatavilla. Silloin meillä olisi aina yhden ja pikkuyritystä, joka täällä niin sitä asiaa tekee, vaan merkittävä liikennetietoa jalostava eurooppalainen yritys. Ja sama pätee hyvin suureen määrään tietoa, jonka julkiset toimijat voi avata, kehittäjien käyttöön ja silloin eurooppalainen markkinapaikka rakentuu itsestään ihmisten toimesta.